17-річний Алі Багіров тримає в руках книгу Льюїс Керрол «Аліса в країні див» на турецькій мові. Мені треба покращувати зараз навички читання турецькою мовою. Турецьку мову я знаю взагалі, але... Ще мало книжок прочитав. Разом із турецькою юнак володіє азербайджанською, англійською, українською та російською мовами. Зараз вивчає ще італійську, німецьку та французьку. Я носій азербайджанської мови. Турецька мова дуже схожа на азербайджанську мову. І з дитинства ми дивилися серіали. Російська та українська мова роз, зрозуміло, тому що я 17 років живу в Маріуполі. Російськомовне місто і українську мову ми навчалися у школі. Англійську мову ми вивчали з дитинства. Алі Багіров має хист не лише до вивчення мов. на відмінно розповів, закінчив Маріупольський технічний ліцей. Після повномасштабного вторгнення Росії до України, юнак з родиною переїхав до Азербайджану після 23 днів життя в підвалі. До Хмельницького приїхав до родичів для здачі національного мультипредметного тесту, в якому показав максимальний результат. Із завданнями, каже, впорався за 45 хвилин із дозволених 120. І я готувався чотири роки до традиційного ЗНО, яке мало бути до війни. І ще тоді я поставив собі за мету скласти українську мову, біологію та хімію на максимальні бали. Я дуже багато часу приділяв на ці предмети і постійно брав участь у різних конкурсах, олімпіадах. Але через війну ввели нам те, і де новим предметом для мене виявилася історія країни. Я не розумів, як за такий короткий час можна підготуватися до одного предмету. Але згодом мені почала подобатися історія в процесі підготовки, мені з кожної теми було цікавіше, що далі відбуватиметься на території нашої держави. Алібагіров каже, високими результатами завдячує власній наполегливості і роботі педагогів. Зокрема, юнак захоплюється підходом до викладання вчительки з математики. Протягом 11 класів було чимало хороших викладачів з математики, які вміли дуже добре пояснювати матеріал. Насамперед, наш класний керівник, вчитель математики, кульбачка Олена Миколаївна, вона з нами розв'язувала постійно варіанти монологічних ЗНО і завжди позитивно налаштовувала на плідну працю на уроках. Своє майбутнє Алі Багіров хоче пов'язати з медициною, мріє стати пластичним хірургом. Є на кого я рівняюся. Це найкращий пластичний хірург в Україні – Едгар Камінський. Я захоплююсь його роботами, саме він мене надихнув на цю спеціальність, дуже подобаються його роботи. Так, інтернатуру хочу продовжити в Німеччині, тому що Німеччина – це країна із дуже розвинутою медициною. І дуже багато моїх знайомих проходять саме інтернатуру в Німеччині. Юнак уже подав документи на вступ до кількох медичних українських вишів і чекає на відповідь. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.